התדירות שתקלטו כשתעמדו מול רמקול, מקור הקול נקבעת אל הקצב בו חזיתות הגל מגיעות אליכם. אם הרמקול נה לקראתכם, תשמעו תדירות יותר גבוהה. אם הרמקול מתרחק ממכם תשמעו לתדירות יותר נמוכה. מה יקרה אם אתם תרוצו לכיוון הרמקול? תשמעו תדירות יותר גבוהה כי יותר חזיתות גל יגיעו אליכם כל שנייה. אם אתם תתרחקו מהרמקול תשמעו את אדירות יותר נמוכה כי פחות חזיתות גל יגיעו אליכם כל שנייה. איך ניתן למצוא איזה אדירות בדיוק נשמע? כדי לדעת זאת נבדוק את התופעה בצורה קרובה. נגיד שחזית גל הגיעה אליכם. הזמן שלוקחת שחזית גל נוספת מגיעה אליכם הוא זמן המחזור אותו אתם תקלטו. הזמן שעבר בין שתי גל. אם אתם במנוחץ, יצטרכו רק לחכות עד שחזית גל נוספת מגיעה אליכם. זמן המחזור אותו תקלטו, יהיה זמן המחזור של הגל היוצא מהרמקול. אם אתם רוצים לכיוון הרמקול או מקור הגל, אתם לא תצטרכו לחכות כל כך הרבה, כי תקלטו את חזית הגל הבאה איפשהו באמצע. אם נוכל לחשב כמה זמן לוקח עד שחזית הגל הבאה מגיעה לכם, זה יהיה זמן המחזור אותו אתם תקלטו. נגיד שאתם נעים במהירות קבועה, נקרא לה VOBS, מהירות הצופה, Observer. המרחק שתעברו על מנת להגיע לחזית הבאה תיה המהירות שלכם כפול הזמן, הדרוש כדי להגיע לשם. הזמן הזה הזמן זמן למחזור אותו תקלטו, כי זה הזמן שיעבור מבחינתכם בין שתי חזיתות גל. סמל את הזמן בתור T-OBS. זמן המחזור של הצופה, Observer, באותה צורה, מחק של הגל הבאה, את העבורת שתפגוש אתכם, היא מהירות הגל V כפול אותו זמן. שהוא זמן המחזור שאתם קולטים. מה נעשה עכשיו? אנחנו יודעים שהמחק בין חזיתות הגל, הוא אורך הגל, לא אורך הגל הנצפה, אלא אורך הגל של המקור, הנובע מהרמקול. אם נחבר את המחק שאתם רצים, ועוד המרחק שחזית הגל הבאה עוברת, עד שהיא מגיעה אליכם, הסכום צריך להיות שווה לאורך גל אחד. ניתן נוציא את T-Obs כגורא משותף, מבודדים את זמן המחזור הנצפה, ומוצאים שהוא שווה לאורך הגל של המקור, חלקי מהירות הגל ועוד מהירות הצופה. זאת מוסחה נחמדה מאוד עבור זמן המחזור המקלט על ידי צופה בתנועה. אבל אגף אחד נופיע במונחי זמן מחזור, ואגף השני במונחי אורך גל. אם רוצים להשעות תפוכים עם תפוכים, יש לכתוב את אורך הגל במונחים של זמן מחזור, כשמשתמש בנוסחה הזאת, מהירות הגל צריכה להיות שווה לאורך הגל של המקור, חלקי זמן המחזור של המקור. מכיוון שזהו אורך הגל הממשי של המקור, היוצא כל, עלינו נשתמש בזמן המחזור הממשי, היוצא מהרמקול, לא זמן המחזור הנצ sitcom. אנחנו בודד את הזמן מחזור, נקבל שמיירות הגל קפוץ הזמן מחזור של המקור, שווה להורח הגל של המקור. ניתן לצייר זה תבוך אורח הגל במשיבה הזו, ונקבל הגל קפוץ הזמן מחזור של המקור. חלקי מיירות הגל, ו'עוד מיירות הצופה. זה נחמדה, מעדיפים לדבר במונחים של תדירות, יותר מאשר במונחים של זמן מחזור. ניתן להפוך את המשוואבה הזאת במונחים של זמן מחזור, לאחד במונחים של תדירות על ידי לקרחת ההופתית של שני אגפים, כלומר 1 חלקי כל אחד מאגפים. נקבל ש 1 חלקי זמן המחזור המצפה, שווה מהירות הגל ועוד מהירות הצופה, חלקי מהירות הגל כפול זמן המחזור של המקור. 1 חלקי זמן המחזור הנצפה שווה לתדירות הנקלטת על ידי הצופה, באגף השני, נוציא גורם משותף של אחד חקי זמן המחזור של המקור. וזה משאיר את מהירות הגל ועוד מהירות הצופה, חלקי מהירות הגל. בשלב האחרון, נכתוב את הקול במונחים של תדירות, שנשים לב שאחד חקי זמן המחזור של המקור שווה לתדירות המקור. זהו זה. זאת הנוסחה למציאת התדירות הנקלטת על ידי צופה הנה לכיוון מקור קול. שימו לב. שככל שהצופה נע מהר יותר, כך הצליל הוא גבוה יותר. הנוסחה הזאת נכונה במקרה של צופה הנע לעבר המקור. מה נעשה שהצופה מתרחק מהמקור? התחילה כול מההתחלה. סתם התבטרתי. מכיוון שהצופה מתרחק מהמקור, במקום להתקרב אליו, ניתן לשים סימן מינוס לפני מהירות הצופה. עכשיו יש לנו נוסחה אחת. אתה את הזרזת דופלר, הנקלטת על ידי... צופה הנה לעבר מקור קול במנוחה או מתרחק ממנו. נשתמש בסימן פלוס אם נעים לעבר מקור הקול. ונשתמש בסימן מינוס אם נתרחקים ממקור הקול.